مرحبا اليوم بدنا نعمل كيك كتير طيب مع كاكاو ونسله وقشطه وزبده خلينا نشوف المقادير عندنا ثلاث كاسات ونص طحين اكيد هلا بدنا نخلع عندنا قشطه منزليه اذا بدنا نستعمل نحن قشطه نسله بدي 400 جرام اذا قشطه منزليه 200 250 جرام عندنا معلقتين كاكاو، معلقتين كبار، عندي هون معلقات صغيرة سودا، معلقتين بيكنج باودر، و معلقة عندي كاسة و سكر، كاسات المي، ميتين وخمسين، عندي خمس بيضات، و عندي زبدة حرارة الغرفة 100 جرام هلا هيدنا نقصها من النصف ميتين نخلط الطحين حطيت الكاكاو بقلبها نضيف الفانيليا والسودا والبيكنج باودر نخفق البيض والسكر والزبده واخر شيء القشطه يعني الخفق صار شوفوا كيف معلقت القشطه عليها يعني تمام شغلنا هلا نخلطهم سوا الكاكاو والفانيليا وكل شيء حطيناه بقلب الطحين خلينا نعمل فتحه ونزود على مهل نسكب المزيج بصنيه 25 ومدهونه بزبده ومرشوشة بطحين وقوام الكيك بتكون قاسيه لابسطه بهذا الشكل على مهل مهل بدي اقول لكم شي انه القشطه المنزليه بقصد فيها القشطة الطبيعية مو القشطة يلي بنعملها ب نشا حليب وكذا لا بس أطيب إذا لقيتوا قشطة نسلة هلا بدي احطها فير 180 بالوسط تمام وزعتها بالصينية بالتساوي نفس المستوى صارت وهلا بدي احطها بالفرن اما بالنسبه للكريمه عنا 200 جرام زبده حراره الغرفه وعنا 200 جرام نسله علبه نسله 200 جرام هلا بدنا نخلطهم سوا نسكر عليها ونحطها شوي بالبراد لوقت الاستعمال وهي جاهز انا بدي اخد هي الطبقه الفوقانية اول طبقة هاي هيشن طبقة فوانيه نحطهم شوفون مستوي وتمام هلا من النص منعدهم واحد اثنين ثلاثة أربعة من النص اول طبقية اللي اخذناها بدي فرفطة شفتوا الكمية مو ناعم كتير هيك قطع هاي الكريمة اللي جهزناها تقليت بالبرات كمان بأخذ يعني بدنا نحط نصها هون نصها بالتانية هاي الطبقة التانية بناخد ربعها حطينا الطبقة الثانية فى صوص الشوكولا لسه ما عملناها بخليهم هدول هيك ضبطهم بخليهم بالبراد هي وضع كيكنا هلا هيك بتفوت على البراد لتجمد الكريمه تمام وبعدين نعمل الصوص وبحالة سخنه بنحط الصوص عليها بالنسبه لصوص الشوكولا الكاكاو بدنا 3 معالق حليب معالق كبار 75 جرام زبدة، حرارة الغرفة، ثلاث معالي كبار كاكاو، اربع معالق كبار سكر وشعلي النار انا ليغلو اخر شي بضيف نص معلقه صغيره فانيلا وبسكب المزيج الصوص وبحاله سخنه على الكيك نسمع ملعقة فانيلا نستنى بس لتغلي أول غلوة بنطفيها وهي السماكة هي هيك بدها تصير سماكتها دانت الأطراف كمان كامل بما إنه الكادور فيها زهر خلينا نزود فوق الفضي شويه زهر شوكولا صغير ناعم